MSC Security är säkerhetsföretag som håller på med installationer, service och eh, underhåll. Alla företag i, i, i den här verksamheten eh, sitter i samma sits. Eh, alla jagar folk. Jag flyttade från Eritrea 2016 till Sudan och sen till Libya. Och med Medelhavet till Italien, sen kom jag hit till Sverige. Jag sa till honom att jag kan jobba vilken som helst för att det är svårt att hitta jobb här i Sverige, själv, särskilt för mig. Han frågade mig, att, vad har du för intresse då? Lyssnar man på allt där, lyssnar man på vad folk, vilka de är och ger dem förutsättningar med det de har så kan de komma hur långt som helst. Alltså det, det finns inga begränsningar egentligen. Det är otroligt att jobba här för att jag, jag behövde jobba som elektrik. Jag håller med telefon och äh, klockor när jag var hem i Eritrea. Vi har så många olika arbetsuppgifter, olika behov där ute det är bara bra. även vet jag ska säga. Det är... Man är glad, trevlig, positiv och villig. Jag det är. Ja. det... är inte svårare än så tänkte jag säga. Ja, jag hoppas att han kommer att trivas och bli kval hos oss. Ja, och jag har ju de bästa arbetskollegor.